میرے کپتان میرے پیچھے ہٹنا نہیں ڈٹ جانا ہے ان چوروں سے آزاد کرانا ہے ت نے قوم کو ایسا جوڑ دیا جو کبت تھا توڑ دیا بخری امید ہے ت